مكتبة نور هي أكبر مكتبة إلكترونية لنشر الكتب مجاناً ومحرك بحث الكتب يعمل بالذكاء الاصطناعي لفهم اللغة العربية هدفنا هو إثراء المحتوى العربي على الإنترنت وإفادة طلاب العلم والباحثين في جميع التخصصات والعلوم مثل العلوم الشرعية والدينية العلوم الطبيعية والهندسية العلوم الاجتماعية والنفسية العلوم التطبيقية والتقنية الابحاث والرسائل العلمية والروايات والقصص وغيرها تحتوي مكتبة نور على اكبر قاعدة بيانات للمؤلفين وسيرهم الذاتية ومليون كتاب في كل التخصصات مصنفة ومرتبة وبحقوق نشر واضحة ومراجعات وتقييمات عليها لتنقية افضل الكتب واذا كنت مؤلف كتاب او رواية يمكن نشرها بمكتبة نور والترويج لها والوصول للملايين من المهتمين بالكتب، وإتاحتها للقراءة اونلاين او بدون إتاحتها للقراءة لحفظ حقوق النشر. منصة مكتبة نور الإلكترونية، آلاف الكتب بين يديك للقراءة بضغطة زر. زور الموقع الآن www.nour-book.com.